حضور کا دین تخت پر آ کر رہے گا اور انشاءاللہ اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی ایک صبح ضرور طلوع ہوگی اس کے لیے آپ اور مجھے اس پیغام تحریک لباس پاکستان کے پیغام کو گھر گھر لے کر جانا ہے بچوں تک لے کر جانا ہے ماؤں تک لے کر جانا ہے اور بتانا ہے کہ جناب صرف ارتغل ڈرامے دیکھنے سے اور ارتغل میوزک سننے سے اسلام نہیں آتا جو وہ کردار دیکھتے ہو نا وہ کردار اپنانا بھی